Hej och välkommen till bibliotekets minikurser. Denna film handlar om e-legitimation. E-legitimation är en säker identifiering av dig som person i digitala kanaler. Den fungerar som en vanlig legitimation, till exempel ett pass eller ett ID-kort, fast på internet. Du använder e-legitimation för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Det finns många olika användningsområden och fördelar som du kommer att få lära dig mer om här. Användningsområden hur stor nytta e-legitimation har för just dig beror på vad du vill göra på internet. Betala för varor och tjänster. Du kan använda e-legitimation för att på ett säkert sätt betala för varor och tjänster du köper via webbplatser. Logga in på webbplatser. Identifiera dig på olika webbplatser, både hos myndigheter och företag. Du kan till exempel skriva under en deklaration eller ett avtal med e-legitimation. Göra bankärenden. Du kan identifiera dig på din internetbank för att exempelvis betala räkningar eller föra över pengar. Boka tider. Du kan identifiera dig för att boka tid hos till exempel läkare och tandläkare online. Olika typer av e-legitimation. Alla typer av e-legitimation är sätt att identifiera dig som person. Tio svenska banker har tillsammans tagit fram det som kallas bank-ID. Det är den vanligaste typen av e-legitimation och den finns i fyra olika varianter. Samtliga varianter beställer du genom din bank. Fyra varianter av bank-ID. DOSA och DIGIPASS En e-legitimation du sköter via en dosa som du får från din bank och som är kopplad till ditt personnummer. Dosan ger dig slumpmässiga engångskoder du kan skriva in på webbsidan tillsammans med en personlig kod. Det ger dig en säker inloggning. Ett relativt säkert alternativ men som kräver en särskild dosa. Nersparad fil på dator en annan typ av e-legitimation är en fil du har laddat ner från din internetbank till din dator. Via filen och ett personligt lösenord identifierar du dig och skapar på det sättet en säker inloggning. Ett relativt säkert alternativ men som bara fungerar på dator. Kort och kortläsare det finns också en typ av e-legitimation där du använder ett personligt kort, ditt vanliga betalkort eller ett särskilt bank-ID-kort i en kortläsare. Genom den metoden identifierar du dig via både kortet och en personlig kod i kortläsaren. Hög säkerhet och fungerar på flera enheter men kräver både ett kort och en kortläsare. Mobilt bank-ID den senaste varianten av e-legitimation är mobilt bank-ID där du använder din mobiltelefon på ett liknande sätt som Dosa eller Digipass eller kortläsare med kort. Mobilt bank-ID använder du med en app i din mobiltelefon som blir en unik identifikation för dig som person. Du aktiverar appen via din bank och får skapa en egen personlig kod som blir kopplad till appen i just din mobiltelefon. Hög säkerhet, stor flexibilitet och inga behov av dosor eller kortläsare, men kräver en smart typ av mobiltelefon. Fördelar med mobilt bank-ID Nu kommer du att få fokusera på mobilt bank-ID, eftersom det är den senaste och smidigaste varianten av e-legitimation. Mobilt Bank-ID är i grund och botten en app installerad på en mobiltelefon eller surfplatta. Appen ansluter du till din bank. Med Mobilt Bank-ID kan du Logga in, identifiera dig och legitimera dig i den mobiltelefon eller surfplatta där appen finns. Använda mobiltelefonen eller surfplattan där appen finns för att logga in och identifiera dig på vilken annan enhet som helst. Fyra fördelar med mobilt bank-ID. 1. Det är snabbt. Du skriver in ditt personnummer på webbsidan du ska logga in på, öppnar appen i din telefon och skriver in din personliga kod i appen. 2. Det är lättillgängligt. Du kan legitimera dig oberoende av tid och plats. Mobilt bank kan du använda för att logga in på vilken dator, surfplatta eller mobiltelefon som helst. 3. Det är praktiskt. Du har allt du behöver i din mobiltelefon och behöver inte ha med dig någon annan utrustning. 4. Det är säkert. En säker inloggning tack vare att e-legitimationen är kopplad till just din specifika mobiltelefon och skyddas av en personlig kod. Skaffa mobilt bank-ID Mobilt bank-ID skaffar du via din bank. Det kräver att du har tillgång till internetbanken. Det kan ditt lokala bankkontor hjälpa dig med. Så här går det till. Du hittar appen i App Store, Google Play eller Microsoft Store. Det är samma app du laddar ner, oavsett vilken bank du har. Kontakta din specifika bank för att aktivera ditt bank-ID. Det kan du göra via Internetbanken, via telefon eller genom att besöka ditt bankkontor. Tack för den här kursen! Besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för fler minikurser.